Про Черкаси, Шахтар, навіть з усіма проблемами, психологічним Шахтаря, нема що зрівнювати. Ну добре, що Черкаси поборолися, пройшли, все, все добре, побажаємо їм далі розвиватися і чогось досягати. А поки що, до побачення.